يلي نورت يا قايد يا اللي نورت به حياتي أهلا هلا يا مرحبا بك وسهلا عقب انتظار جيتني يا غماتي يا فرحتي جعلك إمام المصلي يا فرحتي جعلك إمام المصلي يا معك بنت ضاري جيتني يا غناتي يا فرحتي جعلت امام المصلي الله عطاني فرحتي يا غلاتي وفرحت أبوك اليوم تسوى ملاي ابوك شيخ المجد عز وسماتي يا عزوتي كان فينك نكتقاتي يا عمّن وخال اللي الشدايد يدمعت رجال هو الوفاجي ما قيل فيهم غير عدل حكته من خلقة الدنيا يا رجال العدلين من يا رجال الله هو الترخوانك في زمان الشتاتي عدوهم لحال واقتلنا ماشي من ويلهم يشرب من الغبن <متحك> <متحك> كاسي عرب بلدتي نساسك يواسي الطيبين من العرب والصلاح حماة ربي يا جميل ميلاداتي وفر بشوفتك قايد ترنيادي يا قايد يلي نورت في حياتي اهلا هلا يا مرحبا بكم وسهلا نعود بانتظاري جيت يا فرحتي جعلك إمام المصلي الله عطاني فرحتي يا غلاتي فرحة أبوك اليوم تسوى ملايين أبوك شيخ المجد عزو سماتي يا عزوتي نفسان في دقاتي يا عمي وخال اللي الشداء يغنع عمامك أهل المرجلة هو وما قيل فيهم الله وابتر خوالك في زمان الشتاتي عدوهم لحن واكثر مماتي من ويلهم يشرب من الغبن كاسي معرّب الجدين ساسكي واسي الطيب من العرب والصلاة وقرب شوفت ضحكه كاين